I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du bruker scales i Mentimeter. Scales det er en måte å få vite hvordan kursdeltagerne stiller seg i forhold til ulike utsang. Vi kan godt kalle det en vurderingslinje Där vi kan kartlegge for eksempel hvor enig uenig deltakerne er i forhold til et utsagn, eller vil, i vilken måte de vektlegger dette spørsmålet, eh, sånn rent etisk i forhold til deres egen tankegang om tema. Nå ska jeg vise deg hvordan du går fram for å lage det. Jeg går bort til høyre her, og så velger jeg Scales. Når jag kommer in på Scales, så må jeg skrive inn spørsmålet här uppe på toppen. Jeg stiller spørsmålet, hvor enig, uenig er du i disse utsagnene om SRS? Så må skriver skrive inn spørsmålene jeg ønsker å stille under Statements. Når jeg har skrevet tre, ønsker jeg et fjerde, så trykker jeg her på Add, og så skriver jag in den Statementen. Så må jeg velge Layout på spørsmålene. Jeg velger sliders, altså dra alternativer i min demo her nå. Jeg kunne også brukt By Recharge, altså en slags radarkart, men den ville jeg brukt mer i type spørsmål der jeg ville kartlegge kompetansen til de som er med i undersøkelsen. Så går jeg ned her, og så kan jeg velge i vilken skala jeg ska bruke, og je må je få klare det er, Det vi også få klare myndlig til kysteltaggarne. Jeg kunde oversette til norsk hvis man ikke var så god til å snakke engelsk for eksempel, men nå la jeg det engelske stå her. Strongly disagree and strongly, strongly agree. Og da velger jeg value fra 1 til 5, men jeg kunne godt valt 1 til 10. Det er helt opp til deg hva du velger. Så nederst her så må, kan du la deltakerne hoppe over enkelt spørsmål hvis du har hake her og så kan du vise total average hvis du ønsker det eh, til slutt. Da jeg er klar for å gjennomføre min presentasjon og se hva deltakerne syns om disse utsagnene. Jeg trykker på present. Jeg ser nå nede til høyre at fire kursdeltagere har svart på dette spørsmålet. Jeg ser også at i mitt eksempel her så var det ikke noe godt eksempel å bruke gjennomsnitt da noen av spørsmålene er positivt ladet, andre negativt ladet. Så eh, her får jeg da en, en kartlegging av vad denne populasjonen mener om disse utsagnene. Så vad kan jeg bruke disse resultatene til? Jo, dette er jo et godt utgangspunkt for diskusjon. For eksempel hvis vi ser på SRS i lite læring, så er vi cirka på midten på 2,8. Dette er jo da et godt utgangspunkt for å diskutere med de som er i rommet, hvorfor har dere svart dette her? Og det er også en god måte å evaluere for eksempel evaluere holdningene til en gruppe. Hvis jeg faktisk har undervist et tema nå, så kan det en måte være til å evaluere undervisningen. Hva har elevene forstått av det jeg har gjennomgått i denne sesjonen?